<تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسلم بكم في قناه اسكندراني العالم يعني رقم واحد النهارده يا جماعه نتعرف على السرفرات اللي دمهم على بعض سيرفر <تصفيق> بدر البدور انضم مع سيرفر مورجانا تمانية طبعا نشوف ازاي يعني مثلا انت لو دخلت على سيرفر بدر البدور اربعتاشر اه تقعد تلفن عليه وكده مثلا عايز تخش مثلا للسيرفر مورجانا ثمانية هتلاقيه هو هو نفس السيرفر طب ازاي نشوف الكلام ده مع بعض بدر البرودة اهو نخشه طبعا عشان تعرفوا السيرفرات اللي دمهم على بعض عشان تعرفوا ان السيرفر هو هو. او ده سيرفر بدر البرودة تمام لو دخلنا اهو بنفس الشخصية والحالة اهي وكله تمام تمام نطلع نخش على سيرفر مورجانا عليه هو هو تمام دي السيرفرات اللي دموه على بعض سيرفرات ياما جدا في سير في الف ليلة وليلة الف ليلة وليلة واحد دموهم على بعض دخلوهم بخلطة بيتة في بعض معرفش جي من يعمل في دهية هو هو تمام هو. عني داخل سيرفر مورجانا إيه اللي دخل بدر, بدر البدور هو هو اي هو اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي طبعا فكرة سيئة طبعا لان الواحد بيحب يعمل بيحب يا مثلا يعمل سيرفرات في كل حتة عشان الناس تسجل معاه فيديو وكذا طبعا السيرفر ده هو هو السيرفر ده فان اكتر الناس متلخبطه ومش عارفين اني شي ما بيعمل فينا يعني والله العظيم انا ما عارف رايعة جوايا يعني يا سلام نروح ينام له هنا هو والله على وألعب في الحارة وكده يا جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو تكون الفكرة ديت توصلوها لناس كتيرة لأن السيرفرات كلها دخلت في بعضها أنا طبعا أول مرة أعرف فممكن ناس كتير أوي ما تعرفش إن سيرفر بدر البدور هو هو سيرفر مرجانة 8 وسيرفر شهر هو هو سيرفر زمردة وكله دخل في بعضه يعني أنت لو فتحت في شهر مان ولا فينت ودخلت في سيرفر زمردة هتلاقي اللي في شهر هو اللي في زمردة سبحان الله وكده يبقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته You won't miss me, yeah You